إيه <tries> <tries> <tries> يا عم ما يومي كله عن أفسار فندتني ده ده ده ده ده ده ده ده هاي <تصفيق> <تصفيق>